Tämän videon tarkoituksena on tutustua Moodlebinin H5P-työkaluun Multiple Choice. Klikkaa Lisää aktiviteetti tai aineistokohdasta H5P. Tämän jälkeen valitse oikea sisältötyyppi ja tässä tapauksessa valitse Multiple Choice-kohdasta Yksityiskohdat ja valitse. Otsikokohtaan Kannattaa laittaa tehtävän nimi. Sitten kysymyskohtaan tulee tehtävän kysymys ja vaihtoehto kohdassa voi laittaa useamman vaihtoehdon. Muista vaan laittaa rasti oikein kohtaan, kun tehtävän vastaus on oikein. Ja täältä lopusta saat lisää vaihtoehtoja lisättyä tehtävään. Näytän vielä valmiin esimerkin, miltä se näyttäytyy opiskelijalle. Eli minulla oli valmis esimerkki itsemääräämisoikeudesta. Se tehtävän yläosassa näkyy tehtävän tavoite ja ohjeistus. Ja sitten siellä on kysymys, mitä potilaan itsemääräämisoikeus tarkoittaa. Ja kun klikkaan vaikka tuon viimeisen kohdan sen jälkeen tarkista, niin pääsen näkemään, menikö, menikö tehtävä oikein.